ان النخاع يتدفق حباً وعلاً ويتساءل عن سره الأحمر فيهما والجانب الأكبر فيه هو الذي جمع كل محاسنه في من حياته صدق محب الخير يتأسى لمعاناة حبيب يسأل عن الغائب متواضع ولو ملك ناصيه الامور. بالمناسبه نظرا للعلاقه الوطيده التي تجمع مع مجموعه لنا من الاصدقاء واحبائه وخصوصا استاذنا الجليل سيدي المجيد الذي يمر بوعده صحيه والذي من خلال هذا المنبر نتمنى له الشفاء العاجل واكيد انه لو كان يستطيع الحضور لما تخلف عن هذه المناسبه العزيزه. محب واجمل حب لديه ما قال عنه هو بنفسه اجمل الحب ذلك الذي يشع من نظرات تسير الهويله على سراب النهار ومن همسات البحر ليلا جربوا ان تنظروا جربوا ان تسمعوا حفظك الله سيدي مصطفى وحفظك في آل بيتك فأنت كنت وستبقى لنا وشعا مشرقا في من مسيراتك الحافلة للعطاء وأثرا اختفته وتختفي فيك ناشئتك وممن تتمد على يديك وممن رافقته وكنت بالفعل خير رفيق